В невеличкому селі Андріївка, що на Миколаївщині, проживає Катерина з родиною. У жінки четверо дітей. Розповідає, в селі немає аптеки та фельдшера. Їхати до міста 60 км. У нас немає аптеки, навіть в ближнєм селі немає, ні аптеки, нічого немає. А дітей оставлять нема на кого, поїхати в город і купити ліки. Саме таке основне, це, я думаю, що продукти, що дітям, особливо багатодітним сім'ям, бабушки, які дійсно отримують пенсії, 2 тисячі, вони на 2 тисячі не проживуть. Волонтери з Миколаєва вже вдруге приїжджають в Андріївку, привозять людям найнеобхідніше. Вони нам привезли вже другий раз. Віші привозили дівочками, ми п'ять приїхали. І масло, і консерви, і там, колбаса, і продукти, і детські ігрушки, багато привозили. І продукти, і віші, як в селі воно сносується, і віші все треба. А працюють якісь магазинами. Один магазин, два часи працює. Все, що проживає близько 70 людей. Денис подав запит в різні організації та волонтерські фонди, аби зібрати для мешканців продукти, ліки, дитячі іграшки та одяг. Ми зараз е, в селі Андріївка, це Миколаївський район, е, привезли від деяких фондів там, е, волонтерські рухи, там, Рейбл е, Волонтерс та фонд «Help Heroes of Ukraine». Е, також ми е, самі там, колективом зібрали деякі речі, там, продукти, гігієна, е, е, е, е, одяг, е, е, е взуття, трохи ліків, деяка, там, продуктові набори та привезли допомогти людям, бо в селі праці нема і тут деякі сім'ї багатодітні, там де шестеро діток, в іншої четверо діток, ну, потрібно допомагати людям. Ні, не вперше, вже завозили сюди декілька тижнів тому, але сьогодні ми більше змогли зібрати та більше змогли завезти. Це завдяки тому, що ну, об'єдналися з різними фондами та волонтерськими організаціями Миколаєва. Волонтери з Миколаєва розвозять допомогу у префорентові та деокуповані села, розповідає Денис. Завжди їдуть туди, де складна гуманітарна ситуація. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.